જ્યોતિબેન થાનકી પોરબંદરથી પૂર્વ તરફ જતા બગવદર કરીને એક નાનકડું ગામ આવ્યું સ્વતંત્રતા પહેલાનો સમય પોરબંદરથી વીસ કિલોમીટર દૂર આવેલા બગવદરમાં બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એક વિદુષીનો જન્મ થયેલો આઝાદી પહેલાં લગભગ પચીસસોની વસ્તીવાળા ગામમાં દીકરીને ભણાવવાનું ચલણ તો હશે જ જ્યોતિબેનની પ્રાથમિક શિક્ષણથી શરૂ થયેલી શિક્ષણ યાત્રા ઓગણીસો સુધીમાં અનુસ્નાતક સુધી પહોંચેલી અર્થશાસ્ત્ર અને સંસ્કૃત જેવા બે જુદી જુદી ઓગણીસો છત્રીસ થી કન્યા શિક્ષણ માટે પહેલ કરેલી આર્ય કન્યા ગુરુકુળ એ પોરબંદરનું ઘરેણું તેમાં ઓગણીસો માં જ્યોતિબેન રૂપી જ્યોત સળગી અને પૂરા ચાર દાયકા શિક્ષણની અવિરત સેવાઓ આપે રાખી તેમની 38 વર્ષની આ સફરમાં લગભગ હજાર કરતાં પણ વધુ વિદ્યાર્થીનીઓ પારંગત થઈ આટલી દીકરીઓની ગુરુમાતા બનવાનું સદભાગ્ય જ્યોતિબેનને સાંપડ્યું કે જ્યોતિબેન જેવા ગુરુમાતાની દીકરીઓ થવાનું સદભાગ્ય એ હજાર કન્યાને સાંપડ્યું તે કહેવું અઘરું છે પણ હા એટલું ચોક્કસ કે આ દીકરીઓના ઘરમાં શિક્ષણની જ્યોત જલાવવાનું કામમાં જ્યોતિબેન ઇંજન બન્યા જ્યોતિબેનનું નામ આવે એટલે તેમનું લખાણ સામે આવ્યા વિના ના રહે તેમની લેખનીએ 82 જેટલા પુસ્તકોનો ખજાનો આપ્યો છે તેમનું લખાણ આપણી સંસ્કૃતિ અને વારસાના સંચયનું પ્રતિક છે મહર્ષિ અરવિંદ હોય માતાજી હોય વિવેકાનંદ હોય કે શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ હોય આ સૌ સંતોએ તેમને આકર્ષ્યા છે તેમની લેખની આ સંતોના ચારિત્ર્યને લોકભાગ્ય બનાવવા સતત પ્રયત્નશીલ રહી છે તેમની આ શિક્ષણ યાત્રાને અનેક પ્રસંગોએ સન્માનિત કરવામાં આવી છે સાહિત્ય અકાદમી હોય કે ગુજરાત સરકાર હોય મથુરાનું અમરનાથ શિક્ષણ સંસ્થાન હોય કે પાનિપતનું સુભદ્રાદેવી કહુન કેન્દ્ર હોય સૌએ તેમની આ યાત્રાને સન્માનિત કરી છે શિક્ષણના આ વિદુષી રત્નને આજે ગુરુ પૂર્વ સંધ્યાએ લાઈફ ટાઈમ એવોર્ડ અર્પણ કરતા હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ માતાજી ને શ્રી અરવિંદ કે પૂર્ણ યોગ કો જીવન કે સાથા ઔર માતા પ્રભુ કો પ્રાપ્ત કરવા કે લી હે જીવન કા ત્યાગ કરનાહી હૈકિન હવે જીવન મે પ્રભુ કો પ્રાપ્ત કર સકતે હૈ માતા શિક્ષા કે ક્ષેત્ર મે બહુ કુછ ક્યા મહિ અરવિંદ ને વિશ્વ મહાયોગી શ્રી અરવિંદ તરીકે ઓળખે છે પરંતુ એમનું કાર્ય ભારત માતાની ની સ્વતંત્રતા માટે પણ એટલું જ અદભુત હતું અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ એમને राष्ट्रीय के पुस्तक भारतीय के आदर्श शुभ होके भारतीय केलवनी शु होके बा रीते भूक भू बहुज विशद चर्चाओ कर મનુષ્ય સ્પંદન તો શું ત્યાં કામ આપી પણ આપણને આપણી જાતને એ સોંપતા આવવી જોઈએ